Ми плануємо відкриття нового дуже цікавого меморіального об'єкту. Це лапідарі. Це зібрання стародавніх кам'яних виробів, які присвячені хортицьким менонітам. Ця історія почалася два роки назад, коли наш науковий співробітник виявив на верхній Хортиці будинок, який був побудований на могильних плитах хортицьких менонітів 18-19 століття. І от два роки тривав проєкт по дослідженню, вивченню, збереженню і реставрації цих пам'ятників. І зараз вони після реставрації вони зібрані в єдиний комплекс, в єдину пам'ятку, лепідарій. І це буде такий меморіальний об'єкт. Зв'язались з мінонітами, знайшли родичів, і фактично ці сім'ї да, допомагали фінансово трошки там, по копійки. По по долару канадському збирали, а Максим Анатолійович і команда заповідника національного забезпечили реалізацію цього проєкту повністю. Нагадаємо, будівництво меморіалу Меноніцьких пам'яток на острові Хортиця розпочали цьогоріч у березні. Лапідарі створюють у рамках спільного українсько-канадського проєкту зі збереження Меноніцької спадщини.